Тут зображено дві енергії енергія жіноча і енергія чоловіча. Жіноча енергія, звичайно, виступає в образі дівчини, причому юної, молодої, стрункої, статної дівчини. А от енергія чоловіча, що таке чоловік по своїй психології, він більш сильний, да? він агресивніший, він володіє такою, ну, як би своєю енергією, не такою. В нього енергія більш будемо говорити, така груба, да? і от на фоні цієї грубої енергії чоловічої сидить дівчинка. Так художник Віктор Кошуба розповідає про свою картину «Дівчина в блакитному». Написана вона на полотні олійними фарбами інтуїтивно за кілька днів, розповів автор. Я її ні разу ніде не виставляв, тому що я вважав її незавершеною. Пройшли роки, я її витягую з загашника і дивлюся, що картина завершена. Я значить, прошу, питаю своєї дружини, як по-твоєму, картина завершена, вона каже, я не розумію, що ти її не виставляєш, вона давно завершена. Дівчина в Блакитному – одна з трьох картин Віктора Кошуби, яку він представив на благодійному мистецькому проєкті на підтримку ЗСУ, що організували в історико-культурному центрі музею «Старий Костянтинів». Загалом на виставку, яка відбулася в форматі аукціону, були виставлені 25 картин митців Старокостянтинова, костянтинова Із молотка твори продавав директор музею Іван Горда. Всі і в тилу, і на фронті повинні допомагати перемозі і чекати перемоги. Перемога сама не прийде, її треба мати. Тому я дуже прошу вас бути щирими не тільки серцем, а й рукою на аукціону. Із 25 картин у рамках проєкту були продані 14, у тому числі й робота 2400. Віктора Кошуби «Дівчина в Блакитному». 2400 гривнів раз, 2400 гривнів два, 2400 гривнів. Плануємо розташувати ці картини у місцях прихистку внутрішньопереміщених осіб, адже люди переживають колосальний стрес, посттравматичний синдром, і ми вважаємо, що саме завдяки мистецтву, завдяки доторку до прекрасного їхні душі будуть зцілюватися. Їм потрібно відновити гармонію, відновити сили для того, щоб жити далі, ростити дітей і розбудовувати вільну, незалежну Україну. На благодійному заході були зібрані 35 тисяч 800 гривень, виручені кошти направлять на потреби ЗСУ, а картини, що лишилися, допродають онлайн. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.